Але в кінцевому результаті получилось, що нас поставили до відома, що ми змушені підписати акт прийому передачі і віддати храм назад в музей. От, ми, я сповідомив по це общину. Община зібралася, була зустріч з фенсером і з представниками НІАЗа. Вони пояснювали общині, що така процедура необхідна. На що прихожане запитувалися, якщо, так, якщо для підписання договорів, які вже з моменту, з 91-го року, це було вже шість договорів підписували, підписувалися, то ні одного разу ніхто не забирав, скажем, з храма ні ікони, ні богослужбову літературу.